اس وقت بڑی خبر آ رہی ہے اسسٹنٹ کمشنر نور تاز آباد ہاضم کی بڑی کاروائی جی ہاں تجاوزات کے خلاف آپریشن میں ایک بڑی کاروائی سامنے آ چکی ہے بورڈ آفس کے مقام پر تجاوزات کے خلاف آپریشن کا ہنگامی دورہ ہوا ہے حازم بنگوار کی جانب سے جو کہ نئے اسٹینٹ کمشنر ہے آپ کو بتاتے چلے کہ تجاوزات کے خلاف ورزی پر مشہور بیکریز کو جرمانے پڑ گئے دل بیکری اور روزے شیری بیکری نے فٹ پاتھ پر غیر قانونی اسٹار سجا رکھے تھے جس کو انتظامیہ ساتھ لے کے چلی گئی ہے اور بارش جی پڑ چکے ہیں جبکہ جس میں وہ ماڈلنگ کے انداز میں آپ کو بتاتے چاہیں جو کہ عوام میں بہت پذیرائی حاصل کرتے جا رہے ہیں وہ ایک اسٹینٹ کمشنر ہے जिनकी एक्टिविटीज़ काफ़ी अच्छी जा रही है